Och eh, som tur är så har vi lyckats få Ellen och Gösta att komma hit ifrån Historiska museerna och berätta om sajten Sveriges historia som är en eh, sajt för eh, digitala lärresurser och eh, jag ska inte prata så mycket mer än så utan jag kommer lämna över ordet direkt till jag tror det är Gösta kanske Tack så mycket eh, Tanken med ehm... Att vi presenterar det här är väl att ni ska få ett litet om vad vi arbetar med på Statens historiska museer. Sveriges historia.se är från början ett projekt som ursprungligen hette det gemensamma rummet eller det gemensamma historierummet. Som var ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstad och Stockholms universitet. Det var... Stockholms stad, utbildningsförvaltningen, Kirnsköpscenter. Och faktiskt även med mycket benäget pengarbistånd från Riksantikvarieämbetet. Jag tror att det var någonting i stil med två miljoner vi fick från Riksantikvarieämbetet. Det här projektet det var ursprungligen en tanke om att just kunna skapa en slags plattform för undervisningsresurser. Men då helt och hållet med inriktning på undervisningsresurser som hanterar integration, migration och kulturmöten. Det här har ju förändrats lite grann under arbetets gång. Nu sedan 2020 så är det inte längre ett projekt utan det är en del av linjeverksamheten på Statens historiska museer. Så det är ju en förvaltningsfråga och där SOM har tagit på sig den uppgiften att agera redaktion för Sveriges historia.se. Mm. Idag så är fokus mellanstadiet och högstadiet och det är inte enbart då lektionsmaterial som rör migration och kulturmöten, utan det engagerar egentligen hela spektrat som ligger under kursplanen för historia. Och som ni säkerligen känner till så kommer kursplanen att förändras sig lite grann. Men i stort så innebär det inte någonting större för, för vår verksamhet, utan vi bara anpassar oss till den nya kursplanen som kommer under nästa år. Tanken med det här är ju att det ska vara bärkraftiga lektioner där Lärarna kan gå in och dels få inspiration men också konkret anledning om det är så att man vill ha ett lektionstillfälle om ett specifikt ämne. Det som är tanken och som vi har tycker jag följt väldigt väl är ju att varje lektion ska ha sin utgångspunkt i ett föremål. Och det har ju den anledningen att vi är museer. Och museernas raison d'être, om jag får säga det själv, så är just det att vi har föremål i våra samlingar. Sen kan det vara immateriella föremål, egenskaper av berättelser eller liknande. Det är inte poängen, utan att vi har någonting som vi förvaltar, ett kulturarv som vi förvaltar. Och det är det det ska ta sitt utgångspunkt i. Själva arbetet med... Plattformen har ju gått i olika stadier. De ursprungliga samarbetsparterna, som var väl ett knappt tiotal museer- –bidrog redan för två, tre år sedan med material till plattformen. Sen har ju allting utvecklats i raskt, raskt takt, inte minst när vi faktiskt kom till- –att få en webbbyrå som kunde göra själva plattformen. Då märkte vi också att det medium som vi har valt och den struktur som finns på själva sidan har också i många avseenden styrt det som vi arbetar med. På gott och ont, i många avseenden skulle jag säga att det har förenklat processen som vi nu har kommit in i. Det här är första året som det är en enskild verksamhet med en enskild liten redaktion. Vi på pappret är det så länge fyra personer som, som arbetar med. Eh, men ja, ska jag ska säga inte, inte dagligen och stundligen arbetar med det här. Men eh, vi är alltså fyra personer i redaktionen som hjälps sånt. Eh, och vi har eh, nu fått upp en, tycker jag, en, en väldigt bra arbetsmetodik i, i lektionsframställningen. Eh, det som det är mycket glädjande det är att det är ett stort gensvar från museerna. Vi har nu 30 museer som samarbetspartners. Och vi har ytterligare en handfull som väntar på att få komma med i samarbetet under hösten. Det är först och främst museer men vi har också Riksantikvarieämbetets arkiv till exempel och Gävleborgs arkiv förväntas komma in till, till hösten. Sen har vi även... Ett, ja, ett embryo till samarbete med UR också. Men vi får se lite grann vart händer det går. Så det som är väldigt tydligt är att det är en plattform och en verksamhet- som är för, i museumått mätt exceptionell, skulle jag vilja säga. Där så många museer kan bidra till, till en verksamhet på det här sättet. Och jag tänker mig nästan att Ellen får förklara lite grann mer hur det ser ut, vad vi gör. Och ja, golvet är ditt, Ellen. Tack så mycket. Precis, det är jättespännande och jag tänkte att jag visar er lite hur det ser ut, helt enkelt. Så jag kommer delas Sveriges historia sidan med er. Det är säkert så att flera av er redan har varit inne här och kikat, men jag väljer ändå att visa lite och, och berätta hur vi har tänkt kring det här konceptet. Så det här är första sidan, så det ser ut när man kommer in. Och egentligen är det elevsidan, så det finns också en, en lärardel, det kan ni se här uppe, då kommer man mer till en lista där man kan bläddra sig fram. Men här har ni då tidslinjen som vi börjar med och precis som Gösta sa så är det ju mellan och högstadie just nu som vi arbetar med eh, och därför sträcker sig tidslinjen från 800-tal och fram till nutid. Vi har, no vi har ingen lektion än i 2000-talet men jag hoppas att det ska komma snart. Eh, och då ser det då ut så att man klickar in på ett århundrade. Och här finns sekelkarta. Man ser lite hur gränserna såg ut. Och även en liten fördjupning om själva seklet då, just nu när vi är inne på 1300-talet. Så om vi backar tillbaka. Om vi går ner här, när vi är inne på 1300-talet, så kommer då lektionerna som finns med. Och på första sidan så har ni ju en liten text där man drar över och sen så också vilken årskurs de riktar sig till. Och jag tänker vi kan ju kika in på en av lektionerna. Det här är min favoritlektion för det är så mycket skelett med. Det tycker jag är extra roligt. Men då har vi två stycken sidor som går liksom parallellt med varandra kan man säga, då är en elevsida och en lärarsida eller som liksom en lärarhandledning. Nu är vi inne på elevsidan och då är det texter och sen så brukar det vara lite olika hur man då presenterar de här föremålen som lektionerna kretsar kring. I det här så är det 3 d skanningar som är liksom lite lektionsmaterialet och det man får arbeta med och det är jätteroligt tycker jag att vi har lyckas få det och jag tror att vi också kommer få lite fler 3 d skanningar kanske till hösten eller så på lite andra föremål. Så här är då ett sätt som man kan presentera sin lektion. Många använder sig av kartor eller av bilder också där man kan framställa det på olika sätt. Och då varvas de här bilderna, det kan vara filmer och ljud också det har vi på lite andra lektioner med citat eller texter som är skrivna då för att, så att de ska kunna rikta sig till de årskurserna som lektionen sen riktar sig till också. Och om vi går längst ner på sidan så kan man trycka sig in även på lärarhandledningen och då får man en sida som till början ser ganska likadan ut men kommer man lite längre ner i innehållet ser ni att det är lite annat innehåll och där har vi då koppling till skolans kursplan Och eh, även olika övningar Som man kan göra då med sin klass Och då är det kopplat till materialet som finns på elevsidan Och det här ska då fungera liksom som ett stöd för lärarna i sin undervisning eh, Jag tänkte faktiskt inte visa jättemycket mer På hemsidan utan Ni får jättegärna gå in där själva och och kika runt när ni har eh, tid. Men eh, däremot tänkte jag prata lite om hur vi har eh, haft kontakten och samarbetet med skolan. Eh, jag arbetar främst då med skolkontakten och som många av er säkert vet så kan det vara lite knepigt att få kontakt med lärare och få till ett bra samarbete. Lärare har ofta väldigt, väldigt mycket att göra kort om tid och de har mycket som ska de ska få in på sin arbetstid, helt enkelt. Men vi har haft lite olika sätt som ändå har fungerat ganska bra för oss. För dels har vi ju velat se till att de här lektionerna som vi publicerar funkar bra för lärare, det är ju liksom för lärarna som vi gör de här lektionerna och därför testas alla lektioner innan de publiceras och antingen då av de museerna som gör lektionerna och sen så har vi också ibland när det är väldigt svårt att få till eller hitta lärare helt enkelt som kan testa så har vi också hjälpt till att hitta lärare då som kan få ut och testa de här lektionerna. Vi har använt oss av fokusgrupper också där lärare har fått fundera och diskutera hur sidan ska utvecklas. Det är ju intressant att även fast det här är linjeverksamhet och det här liksom finns nu i vårt arbete så är det ju någonting som utvecklas hela tiden. Vilket också är väldigt roligt. Både att det kommer nya lektioner men att vi kan fundera på hur vi vill lägga upp hela sidan. Och vi har fått jättemycket positiv feedback från de lärarna som har testat hemsidan och jag tror många är väldigt glada över att det också finns en sida som de behöver liksom inte faktachecka någonting när man kommer in på den här sidan, utan här har man ett material som redan är faktacheckat av museerna och sen så levereras det här ut till lärarna. Och vi kommer även senare i början av sommaren ha en lärarträff och gå igenom lite grundligare och sen så har vi även haft kontakt med lärarutbildningar och liknande. Eh, ja... Jag tror att det var allt jag ville säga. Har du någonting att tillägga, Gösta? Har jag glömt någonting? Eh, nej, jag tittade på... Eh, ...frågorna som kom i, i, ja. i chatten. Eh, och... Gösta, eh, In, innan, första fr... du, just det, innan ja. du tar det jag tänkte bara Sorry. ställa frågan. Eh, om man är ett... Eh, museum eller arkiv eller någon annan kulturarvsinstitution som är intresserad av att delta. Hur gör man då? Jag hittar eh, någon som kan introducera dig till denna selekta skara. <laughs> Nej, det absolut är absolut enklast att skicka ett mejl till vår infoadress. Alternativt att skicka ett mejl till någon av oss som arbetar med det, men då måste man ju naturligtvis veta vilka det är. Och det det är kanske inte är allom bekant. Men enklast är att skicka ett mejl till info.sverigeshistoria.se. Absolut enklast. Bra. Tack. Ska vi ta frågorna då? Det kan okay. eh, vi. Ja, ja, första frågan är om det är så att vi i redaktionen ser till att det inte blir för många lektioner med liknande innehåll. Och Det är naturligtvis något som vi hela tiden... Utvecklandet av sidan är medvetet. Dels i när det gäller samarbetspartners. Vi aktivt söker upp museer ibland för att kunna täcka in så mycket av Sverige som möjligt. För det är klart att museerna är också centrerade kring centrala orter- i södra Sverige, men vi vill samtidigt få in fler samarbeten med övriga delar av landet. Och i det här arbetet med att utveckla Sveriges historia.se så finns det också att se till att det inte blir enbart lektioner som handlar om 1800-talet, eller att det är enbart depåfynd från 800-talet, eller någonting åt det hållet. Men det är klart att museerna i stort har väldigt likartade samlingar och det har ju sin grund i att de flesta museer är skapelser av sent 1800-tal, 1900-tal, när man hade en viss insamling av föremål och det präglar ju också vår tid på det sättet. Men det, det krävs egentligen att man är vaken i, i arbetet. Andra frågan som jag ser är hur stor budget vi har. Och har haft för uppbyggnad. Ja, jag nämnde de här två miljonerna i projektpengar. Jag är inte riktigt säker på om det var ytterligare pengar som projektet fick i övrigt. Sen så har väl själva uppbyggnadsarbetet av plattformen tror jag kommit på någonstans runt, ja vad kan det vara? Det är några hundratusen alla gånger. Jag tittar här på ett Excel-blad om ni undrar vad jag... <laughs> om. Eh, vi talar om ungefär 450 000 totalt sett eh, i eh, utvecklingsarbete av plattformen och eh, kommunikationsarbete och kampanjer och, och sådana saker. Eh, sen så vet jag inte exakt vad som är budgeterat per år. Eh, men vi är som sagt så fyra personer som är aktiva i redaktionen. Därtill så är det ju två personer som hjälper till för att lägga in saker i systemet. Och sen så har vi ytterligare, naturligtvis, vad ska jag säga, den digitala avdelningen med, med grundstrukturen och så. Men det är ju ytterligare. Sen är det det att SOM i stort ja, gör ju ett, Pågående arbete med alla webbplatser för myndighetens samtliga verksamheter. För, för tillfället så gör vi till exempel Livuskammarens webb. Och det innebär att det är samma webbbyrå som arbetar med allt. Och det är det att vissa byggblock som vi då tar fram sig för lus kan också användas för Sveriges och vice versa. Så att de här kortsbefruktar varandra på det sättet så får ju vi också ta del av utvecklingspengar som, som är från andra museer och, och plattformar inom myndigheten.